سفر التكوين هو سفر البدايات مشان هيك هو سفر الاساسيات اللي بده يعرف حقائق الامور من اولها لاخرها بيدرس سفر التكوين لانه فيه يعلن الله عن الحقائق الاساسيه كيف نرى العالم اللي نحن فيه اذا كنت بمكان بتشوف بحدود المكان انت بقلب غرفه بتشوف الغرفه تطلع على الشارع بتشوف من خلال الشارع ونحن في هذا العالم نظرتنا لهذا العالم محدوده بحدود وجودنا بالعالم لكن اذا بدنا نشوف العالم على حقيقته اكثر لازم نبتعد نرجع لورا لورا وكانه نطلع نحو الفضاء نشوف هالكره الارضيه بجمالها وبكليتها ضلوا يظنوا لفتره كبيره انه الارض مسطح الى ان رجعوا لورا شافوها من بعيد وشافوا حجمها وكليتها الصوره اوضح من بعيد اكيد في تفاصيل بتشوفها اكثر من قريب بس عم بتشوف جزء محدد معين، لكن لما ترجع لورا تشوفه كله، كلما ترجع لورا أكتر بتشوفه كلها خلال الزمن. سفر التكوين بخبرنا عن العالم بكلية شهوه من خلال حافة قايين وهابيل. كيف نرى العالم؟ إذا اتطلعنا بسرعة على القليل بهالايام نتفرج على العالم من منظار نحن في المحدود نشوف العالم مليء بالصراعات والخلافات والمشاكل نشوف فساد نطلع نحو العالم نشوف تنوع كبير اراء افكار حلول كثير في تنوع نطلع في هذا العالم نشوف ظلم فقر، الم، وجع. هودي الكثير امور الظاهرة. نطلع كمان ونشوف محاولات للخلاص. أديان، أفكار، آراء، صراعات، تنوع، ظلم، محاولات للخلاص. هودي أكثر أربع أشياء ظاهرة بهذا العالم، ما في واحد يهرب من رؤيته بس لما نرجع لسفر التكوين لإعلان الله للبشر منشوف حقائق شوي مختلفة عن المبينة من المكان المحدود منشوفها من منظار الله منشوفها على حقيقتها